you mm -hmm. علاش هك تعمل بالعام مش ما تفيه ولا شنو ما بما انت تتحداني انا اللي نحبك في جو علاش هك تعمل بالعام مش ما تفيه ولا شنو ما بما انت تتحداني انا اللي نحبك في جو عليك ونحبك بالسيف عليك نمدين عليك ونحبك بالسيف الصيف عليك خليك وانا اللي نحبك بالجوه وحدك انت اللي تعجبني من صغره ماجو من توا وحدك انت اللي تعجبني من صغره ماجو من توا مهما تكسى وتعبني انا اللي نحبك بالجوة مسهر عيني ليالي شاغل بالي يا سهر عيني ليالي غيرك والله ما احلالي ملك روحي انت جوا غيرك والله ما احلالي ملك روحي انت جوا هاتي انت وروحي فيي انا اللي نحبك من جوه على شهادك على شهادك